أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا اليوم معنا مجاهرة جديدة الأخت ميساء الحاتمي من الإمارات خلونا نرحب فيها أهلاً وسهلاً فيكي أخت ميساء أهلين مرحباً فيك جان وشكراً لاستضافتك لي في البرنامج شكراً لك أختي وشكراً لقبولك الدعوة اختي ميساء يعني نحن تعودنا نبدا بتعريف لشخص الضيف فاذا تفضلتي تعرفي بنفسك للجمهور اكيد تسلم لي انا ميساء الحاتمي كاتبه ودارسه هندسه ميكانيكيه عمري 28 سنه وعايشه حاليا بكاليفورنيا صار لي اربع سنين اها تمام أه. اختي اذا بتحدثينا عن النشاه الدينيه يعني نحن بنعرف هي اول خليجيه بتطلع معنا بالبرنامج و... وإذا بنعرف نحن كلياتنا انه الخليج شوي في نسبه التدين فيها عاليه فاذا بتحدثينا بس عن النشاه والطفوله الجو الديني كيف تعرفتي على الدين بالمحيط العائلي تفضلي تسلم. أول شيء أنا أتمنى أتمنى أني أشرف الخليج العربي اليوم <تصفيق> أنا طبعاً نشأت وولدت وتربيت بأسرة محافظة جداً ومتدينة جداً جداً مذهبي كان السابق أهل السنة والجماعة أعتبر أنه أنا نشأت ببيئة أو في بيت طبقت الدين بحذافيرة كل كلمة مكتوبة بالقرآن طبقت بالتربية وكل لحظة من لحظات حياتي يعني بالمأكل والمشرب واللبس والطلعة والدخلة كل تربيتي كانت مطبقة بالحرف من القرآن الكريم أنا حفظت نص القرآن وأنا عمري تقريباً عشر سنين إحنا كانت عندنا عادة بالحارة اللي كنت عايشة فيه في بيتنا إنه إنه الأطفال يعني اول ما يدخلون المدرسه او حتى قبل المدرسه انه بعد ما يرجعون من المدرسه العصريه من الساعه 4 للساعه 7 المساء نروح للمسجد وتكون هي مركز تحفيظ القرآن نفس المسجد اللي بالحاره فانا دخلت المسجد يمكن وانا عمري 5 سنين حتى قبل ما اتعلم الابجديه تعلمت القران اول شيء وتقريبا كنت نص المشوار كنت على وشك احفظ نص القرآن. احفظ القران فحفظت النص القران وانا عمري عشر سنين وتقريبا انا البنت الوحيده واصغر وحده بالبيت فيعني <تصفيق> تقدر تتخيل كيف كان وضعي كاصغر وحده بين شباب والبنت الوحيده بيتنا ما كان ما تسمع فيه اغاني وما في حفلات وتقريبا يعني بيت اسلامي صالح. بس ما يمنعونك يعني انا كنت اسمع اغاني وانا صغيره بس ما راح يقولوا لك لا ولا ما راح اتعاقب لان انا اسمع اغاني بس راح ينصحوني انه الاغاني حرام ومسمار الشيطان ومن هالحكي يعني. ابوي من وعيت وهو يصوم الاثنين والخميس واعتقد له اليوم هو ما زال يصوم الاثنين والخميس بغض النظر عن الظروف وبأي شيء ما يتغير عادل فيه يعني. وامي اعتقد انه أم تقليدية جداً يعني كانت متدينة وتلبس النقاب والبيت أغلب الوقت يعني وأخواني الثلاثة الأكبر مني نفس الشيء من المدرسة للبيت وبعدين من البيت للجامعة وبعدين من ال... على طول لبيت الزوجية فصار من الدوام للبيت الزوجية وبس يعني فهذه تقريباً نسأتي طيب <تصفيق> إذا لما وصلتي لمرحلة نقول سن ال 14 15 16 الدين بضميرك لوين كان مر واصل لأي مرحلة كان واصل يعني لأي, و... لأي مرحلة وصلتي بالتدين خلينا نقول تفضلي أه شوف بحكي لك بصراحة أنا كنت متدينة بس كنت ما كان اقتناع كان مجرد تطبيق أه مجرد ردة فعل من التربية فكنت يعني متدينه بوجهه نظر المجتمع بس انا كنت يعني ما كانت رغبه حقيقيه مني. من ما انا كبرت مع اني كنت يعني عيله متدينه بس كنت مش مقتنعه بالصلاه. يعني هذا كانت مشكلتي الرئيسيه مع الدين يعني الصلاه بحد ذاتها كانت اكبر مشكله بغض النظر عن مدى تديني بهذاك المفهوم لو انا وانا 14 15 سنه بس الصلاه كانت عائق كبير يعني انا انضربت على الصلاه وتعاقبت على الصلاه وخوفت تخوفوني على الصلاه والترهيب وكل الاساليب التعذيب الطبيعيه اللي مكتوبه بالقران والسنه مارسوها بس ما ما اعتقد انه وصل مر علي اسبوع وانا بحافظ على الصلاه والسبب السبب بالنسبه لي انه ما في خشوع ما في تامل يعني هم يطالبونك انك انت تحس بخشوع وانت تصلي بس انت يعني خمس, تيام خمس مرات باليوم وانت طالع نازل طالع نازل تتحرك ويمين ويسار وين الخشوع صعبة يعني صعبة تقنعني انك انت راح تقدر توصل لمرحلة الخشوع وانت مش قادر حتى تثبت في مكانك حتى راسك ما يثبت يعني ف يعني لو كانت فكرة الصلاة بالنسبة لي عبارة عن يوغا يمكن شوية احس انه راح يمكن اقدر اعمل طريقة تواصل او اتصال بالعالم الاخر او بالله او باي شيء بس للاسف الحركه الكثيره بالصلاه كانت ما تقنعني انه انه انا هذا بهالطريقه انا اتواصل مع الله فهذه الفكره كانت من وانا صغيره يعني انه حسيتها مش منطقيه يعني ف فهذا يعني لما كنت في اي فتره المراهقه، بعدين لما يمكن اول سنه جامعه وعلى نهايه الثانويه بديت احس بنوع من الفراغ الروحاني بذاك الوقت كنت اسميها فراغ روحاني انه كنت حاسه انه بالرغم اني انا متدينه خلي موضوع الصلاه على جنب بس يعني ما كانت عندي هذاك السعاده او التغذيه الروحانيه المطلوبه اللي اللي يحسها المسلم اللي هو سيماهم في وجوههم ما كنت احس ابدا فيني يعني فما كنت عارفه شو المشكله فهذاك الوقت قناعة وبرغبة بديت أدين يعني عشان بس أوصل لهالمرحلة من تغذية الفراغ الروحي وخصوصاً أنه أنا بفترة نهاية الثانوية اكتشفت أنه أنا عندي ميول مثلية فكنت معتبرة أنه هالميول عقاب من الله لأنه أنا بعيدة عنه فخليني أتقرب منه أكثر خليني أصلي أحاول اجاهد بالصلاه واحاول انه اوقف اسمع اغاني ووصلت لمرحله اني تنقبت حتى يعني من برغبتي انا ابدا ما انجبرت على النقاب بس انا تنقبت برغبتي لمجرد انه اعبي الفراغ اللي كنت حاسه انه هو قاعد يسبب لي مشكله واللي راح يدخلني الى جهنم. ف يعني بدايه سنه اول سنه لي بالجامعه يعني تدينت تدين صحيح كل شيء يعني كل شيء من من ناحيه اللبس وحتى الأبسط الاشياء طبقت الدين وكانت وكانت برغبه حقيقيه مني يعني. يعني جهنم جهنم هي مصيبه مصيبه في افكار في عقول المساكين ضحايا ضحايا الفكر الغيبي. آه للأسف, للاسف هذا الجهنم هو اللي يخلينا ما نسوي اي شيء يا ريت انه ينفع يعني في النهايه الواحد حتى يوصل لمرحله انه يخبي على الله ويسوي المصايب كلها من وراء الناس ومفكر حاله انه بعدين راح يتوب وراح يدخل الجنه خليني اعمل وبعدين راح اتوب بس يعني حتى هالموضوع مفهوم الجهنم ما ما نفع انه تردع الناس اصلا يعني والوهم بيتم وهم يعني حتى بعقول الناس يعني اختي طيب خلينا نوصل لما كيف بلشتي بالشك بالدين يعني كيف بلشتي انه في اشياء غلط هون في اشياء غلط هون وكيف صارت مرحله الشك يعني معك تفضل. والله رقصت شوية طويله طولت لين وصلت لمرحله الشك. خذي راحتك واحكي لنا اياها. السلام عليكم. ماشي آه، هو كانت بالضبط بعد ما كملت التدين في رايي وتنقبت وكل شيء بعدين حسيت انه لا مش مش ضابطه يعني لا ميولي تغيرت ولا الفراغ تعبى ولا ولا في شيء صح يعني فبديت اشك اول شيء بالمذهب اللي انا فيه هذا كان يعني اقصى الحادي بهذاك اللحظه ما كانت عندي مفهوم الالحاد نهائيا ما كان موجود حتى بالصوره ما كان عندي فكره شو يعني ملحد غير اللي نسمعه انه الملحد شخص يعبد الشيطان ومش عارف ايش ومن هالحكي فما كنت عارفه هو شو هو مفهوم الالحاد في ذاك اللحظه بس صار عندي شك بمذهبي اللي انا فيه واللي انا تربيت عليه بس الشك كان انه هالمذهب ما يناسبني انا ما اقول انه مذهب السنه والجماعه غلط او اهلي غلط او اخواني غلط بس اقول انه هالمذهب ما ما يمشي علي لازم نشوف شيء ثاني. فهذه كانت البدايه، فبديت ادور وشويه فضول وانا يعني احنا يعني بالامارات في عندنا نسبه لا باس بها من من الشيعه. فبالمدرسه كنت ادرس مع الشيعيات وبالجامعه نفس الشيء. فكان في وحده صديقه مقربه لي كانت كثير يعني شيعيه متدينه يعني، فرحت لها وقلت لها انا حابه منك تعطيني كتب يعني بلب ال الشيعه يعني مثل الصحيح البخاري عندنا ابي شيء من المصدر مباشره لانه لما تعمل سيرتش بالبحث بالامارات من هم الشيعه ولا شو هي الشيعه ولا اي شيء اي بحث تسويه راح يطلع لك شتايم وردح ومصايب وتلفيقات واكاذيب وصور مركبه ويعني انا ما اقول انه ما فيها صحه فيها نوع من الصحه بس الغالبيه تكون مجرد تلفيق وكذب. فقلت لها أنا ما أبي أتبع بالبحث التقليدي أنا حابة أنت تعطيني مصادر موثوقة من عندك وكتب عشان أقرأ يعني بس وما طبعا ما بينت لها أني أنا مهتمة بالموضوع بس قلت مهتمة بإني أنا أتشيع أو شيء بس قلت لها أنه مجرد حب استطلاع وفضولي يعني قالت لي أوكي والبنت ما قصرت أعطتني كمية كتب وروابط وتقريبا يعني يمكن 6 شهور لتسع شهور وأنا أدور وأقرأ واخر كتاب قريته كان اسمه ثم اهتديت للتيجاني. كتاب كان عامل ضجه بهذاك الفتره يعني و... ويلا اقتنعت قلت اوكي خليني اجرب يعني. حبيت المذهب لسبب واحد رئيسي انه حسيت انه فيه نوع من تغذيه الروح اكثر من المذهب السني، المذهب السني عملي جدا يعني صلي وصوم وروح الحج وسوي لا تسمع اغاني والبس كذا. بس المذهب الشيعي عندهم كثير محاضرات وعندهم نشاطات اسبوعيه وعندهم العاشوره والمأتم والبكي، فيعني في شويه اكشن على شويه يعني حركه يعني فحسيت انه هالشيء شويه احتمال يغذيني روحيا مش مجرد اني اطبق الدين يعني مجرد بالعمى يعني. فتشيعت وظليت وضل شيعيه تقريبا سنه كامله وحضرت حتى عاشوره ورحت المأتم وبكيت للحسين. <تصفيق> طبعا هالكلام كله آه شيء مهم جدا لانه طبعا هالكلام كله صار من وراء اهلي آه لانه اي سني انت عارف اكيد انه عندهم نظره بس دقيقه اختي انا انا بالفعل مسألت البكاء للحسين انا يعني شغلتني يعني بحيز كيف ممكن تطوعي مشاعرك وتبكي مجرد انك اعتنقتي هالمذهب هال لشخص لا بتعرفيه من قبل لا واجهتيه لا بتعرفي عنه يعني غير المكتوب بالكتب والاشياء، كيف انه ممكن تطوعي مشاعرك وتقدري تبكي عليه؟ تفضلي. يعني صحيح هو لشخص مات صار له تقريبا 1400 سنه والناس بكل سنه ترجع تبكي بنفس الطريقه، هو يعني شوف انا بالنسبه لي أنا يمكن حتى ما دمعت عيني بس مجرد إنه كنت بالمأتم وشفت الناس تبكي فشوية كانت نوع تأثير عاطفي لا أكثر ما أعتقد بصراحة إني بكيت بس هم بالنسبة لهم إنه قضيتهم يعني القضية الأساسية قضية قضية الشيعة هي قضية الحسين يعني هم بالنسبة لهم كل سنة يبكوا على القضية تبعهم أكثر ما يبكوا على على الحسين كل شيء صار للحسين أثر على على نظرة الناس لهم أو أثر على مذهبهم وصاروا يحسون حالهم المظلومين بكل أه, النواحي بسبب المعارك اللي صارت يعني بسبب علي وبعدها الحسين و... فيعني بالنسبة لهم البكي هذا يمثل قضيتهم كثر ما يكون أه, مجرد بكي على شخص مات من 1400 سنة يعني. يحسوا حالهم آه. احنا مظلومين واحنا اتبعنا واحد انقتل انقتل بطريقه بشعه و... فلازم نرجع نبكي ونتذكر حالنا احنا شقد مظلومين من من يعني اللي حوالينا انا اسف على المقاطعه يعني تفضلي كملي مراحل الانتقال <تصفيق> <تصفيق> لا ولا يهمك في اي وقت ف... فهو بنفس الفتره العاشوره اللي هو العاشر الاوائل من محرم آه... صدفة بطريقة يعني ما اعرف عفوية أهلي عرفوه يعني خلال فترة العشر خلال فترة عاشوراء يعني فعرفوا وصارت قامت القيامة ما يقولون وصار في استجواب وطلعت من الجامعة وشالوا من السيارة طبعا هم يعني على طول يعني لازم يلومون أحد أو يلاقون مسبب للموضوع فلاموا الجامعة <تصفيق> أنه الجامعة قاعدة تغسلت دماغياً وقاعدة تبث أفكار سمية بعقلك فانت لازم تتركين الجامعة وتزب الجامعة وأنتي مكانت البيت أصلاً وصار يعني شتايم وتعاملوني المضحك أنه عاملوني معاملة المرتد لأن هم بالنسبة لهم أصلاً أو السنه بشكل عام يشوفون الشيعي شخص مش مسلم أصلاً إنه هو يعبد علي أو يعبد الحسين وأنتم هالفكرة فيشوفون إنه هو ما يعبد الشيعي ما يعبد الله فهو مشرك فهو كافر فأنا عاملوني معاملة المرتد يعني فصاروا حتى إنه ما ياكلون معي لأنه في حديث صلعوا مخبرهم إنه الشخص ما ياكل مع الكافر واو. كان ما في بين أي تواصل فأنا قررت بذاك اللحظة إنه أحبس حالي بالغرفة وأجلنا الشر والخير كله فظليت على هالحال تقريبا يمكن شهرين أنا يعني محبوسة في غرفتي باراتي ووقت ما هم يختفون يروحون ينامون هذاك الوقت أروح أدور لي على شيء أكله <تصفيق> وأرجع لغرفتي ظليت على هالحال صدقني يعني تخيل شهرين أنا ما يعني بهذاك اللحظة أنا ما كنت أشوف إنه أهلي غلط ولا ما كنت أشوف السنة غلط ولا ما كنت أشوف إن هم بضلال أو إنه أنا الصح ولازم إنه أنتم كلكم اللي بالبيت تشيعون، لا بالعكس يعني أنا محترمة بس أنا هذا الشيء يناسبني، هذه حرية شخصية، أنا ما انولدت ما اخترت إني أكون سنية، ما اخترت إني أكون مسلمة هذا كان شيء صار وانولدت على هالشكل فكنت مقتنعة بذاك اللحظة إنه أنا عندي الحرية الكاملة إني أختار المذهب اللي يناسبني، أختار الشيء اللي يناسبني يعني أعتقد كل شخص يحتاج على الأقل فرصة واحدة حياته أنه يختار المذهب أو الدين أو الفكر أو أي شيء فأنا هذه كانت فرصتي بهذاك اللحظة يعني فكنت مستنكرة ليش أنه أهلي بكل بساطة يعني أنه قاعدين يدافعون عن شيء أنتم ولدتوا عليه أنتم ما عارفين أصلاً يعني أنتم ما اخترتوا هالشيء وبنفس الوقت اوكي دافوا عن عن مذهبكم ودافوا عن دينكم على كيفكم بس ما تقدرون تفرضون عليا انا عندي عقل وعندي قناعة حتى لو كنت غلط يا اخي اوكي اخترت شيء غلط وطريقة ما راح الاقي الدرب الصحي يوما ما بس مش لدرجة انك انت خلاص تعاملني كأني انا ما عدت من اهل البيت وانه إنه انا راح ادخل النار وانه انا مرتدة وانه انا خلاص يعني ابوي كان على وشك تبرى مني يعني كلمه واحده ويقول انه انه انتي مش بنتي يعني. فانا كنت جتني حاله صدمه يعني كانت اول صدمه تعرضت لها كانت بهذاك الفتره يعني لانه قلت يعني الواحد المفروض ما يفكر يعني المفروض الواحد ما يختار يعني المفروض الواحد يظل هيك كانه اعمى ويمشي وحتى لو قلبه مال لشيء غلط المفروض انه يكفي يعني حتى لو كان تعيس طول حياته حتى لو كان عنده فراغ طول طول عمره مش مهم. يعني فكانت هالشيء شكل داخلي صدمه كبيره يعني فبس بنفس الوقت ما يئس حاولت اني اكلمه احاول ابين لهم انه يا جماعه انا ما اكرهكم انا ما عندي شيء ضدكم يعني فهموني انه هذا كان شيء شخصي بحت يعني فاخر شيء بعد اخذوا على قرروا انه يعملون معي مناظره طبعا مش بال بالمفهوم اللي انت تشوفه بس تقريبا كانت مناظره بس كانت مع أمي وأبوي وأخواني الثلاثة يعني وأنا الطرف الآخر متخيل أنت وأنا قبل فترة البحث قررت أنه أشتري صحيح البخاري اللي هو أبو 7000 حديث كان عندي وكنت أقراها فترة طويلة وكنت ما يعني صعقت صعقت يا جام من الأحاديث اللي موجودة فيها لأنه اللي يعلمونا بالمدرسة هو الإسلام الكيوت you know? المنقح ومختار بعناية و... ويحطولك إياها بالمنهج بس لما تمسك الكتاب نفسه راح تنصدم وأنا أقدر أقول لك حالياً بكل ثقة أنه أول كتاب أهداني إلى الإلحاد هو صحيح البخاري لأنه صدمني بمحمد وصدمني بالصحابة وصدمني بالله ويعني شفت أحاديث وأنا يعني مصدومة ففي كانت كمية أحاديث بصحيح البخاري نفسه ضد السنه نفسهم يعني الاحاديث تحكم بصالح الشيعه وصالح علي وكل الـ يعني الـ ما اتذكر حاليا صار تقريبا الموضوع ست سنين بس الاحاديث كانت عباره يعني انه الصفعة في وجه كل سني يعني. ان هذا كتابك الاول بعد القران يقول هالكلام يعني فانا كنت حاطه مؤشرات على كل هالاحاديث فلما بلش دخلت على الغرفه واشوف اخواني وأمو وابوي بالغرفه ونادوني فعرفت انه راح تصير المناظره فقلت لهم لحظه شويه، رحت على حجرتي وجبت الكتاب معي <تصفيق> وقعدت اتكلم وياهم وقعد اواجههم بالاحاديث اللي موجوده، تخيل يعني مش مصدقين انه هالك... الاحاديث موجوده بالكتاب، يقولون لي انت كذاب اقول له تعال شوف هل هل الحديث موجود بكتابك يعني هذه النسخه الاصليه انا م... مش حتى مش جايبتها من النت يعني فكانوا مصدومين بس للاسف يعني انت عارف الكبرياء يعمينا والجهل كمان يعمينا فكان ما كانوا يعطوني مجال اتكلم يعني فصار المناظره عباره عن شتايم وتهديدات واسكتي وانت غلط والله يهديك ولازم مش عارفه لازم ترجعين سنيه فاخر شيء أنا سكت وانتهى المناظرة وبعد تقريباً خلال شهر قررت إنه أقول يلا رحت لهم وقلت لهم خلاص أنا راح أرجع سنية اللي تبونه يصير بس رجعوني على الجامعة وخلوني أعيش حياتي بطريقة طبيعية أنا وحياتكم رجعت سنية يعني طبعاً هم كانوا عندهم شك إنه الكلام بس مجرد يعني كذب مني بس اختاروا ويصدقون عشان بس يبررون ذمتهم انه احنا نصحناها وهي قالت انه راح ترجع سنيه فاحنا خلاص يا الله لا تعاقبنا احنا احنا هديناها يعني بس كنت عارفه بقرارة نفسهم انه هم عارفين انه انا بس مجرد انه كانت كذبه عشان بس ارجع للجامعه يعني ف بس بهذاك الوقت انزرعت البذره الاولى يعني بلشت تقول يعني معقوله ناس مجرد انه هم انولدوا بمذهب مش مذهبهم قاعدين يدافعون بهالشكل ويهددون وكانوا على وشك كنت حاسه خلاص حياتي على المحك يعني قلت معقوله انه ناس مش مختاره حتى مذهبها ولا دينها تحارب بهالشكل طيب شو اللي يثبت لي انه السني صح شو اللي يثبت لي انه الشيعي صح وبلشت اسال اسال نفسي وبعدين كبرت الدائره وقعدت اقول شلون شو اللي يثبت لي انه المسيحي صح واليهودي صح والبوذي صح وال وال فهذاك الوقت قلت آه راح اتجنن اذا حدور على الصح حاليا لانه كل مذهب اذا تعمقته بحياديه راح تقتنع فيه بطريقه او باخرى يعني اذا ما انت ما كنت مايل للشيء الثاني يعني حاليا المسلم اذا مسك الانجيل راح يكون اوريدي هو عاطفي نحو الاسلام فما راح يقتنع بس إذا أنت قريتها باقتناع راح تقتنع ولو 1% بال... باللي أنت قاعد تقراه يعني. فقلت أنا راح أتجنن. خلي الأديان كلها على جنب وخليني أنا شارية راحة ضميري ومرتاحة. واللي راح يصير يصير. ومن هذاك الوقت أنا عت... أعتقد أني أنا ألحدت بس أنا ما كنت عارفة مفهوم للحد أنه أنا حالياً ملحدة. <تصفيق> لما وصلت لهالفتره، فضليت على هالحال تقريبا سنه او سنتين انا بهذاك المرحله، لا اصلي ولا شيء، كل شيء خلاص تخليت عنه تخلصت من كل شيء فجأة، يعني حسيت انه كل شيء صار مشبوه بالنسبه لي يعني. كل شيء يدعو للشبهه فخلاص، اتركي كل شيء واعيش بعقلي وبفطرتي اللي انا الانسانيه وبس. انا اقدر اميز الصح من الغلط من غير ما احتاج لكتاب. ولا أي شي يقول لي لا, لا تكذبين ولا تسرقين ولا تقتلين. أنا أريدي عارفة كإنسانة إنه أنا مفروض ما أسوي هالأشياء وإني أنا ما أؤذي أي أحد لمج... لغض النظر عن الحجة يعني وبس وبعدين آخر شي تعرفت على صديقة مقربة اللي هي كانت عرفت على حالها أنه هي ملحدة فهذاك الوقت عرفت أنه أوكي ه... هذا يسمونه الحاد وأنا حاليا ملحدة يعني. طيب أختي يعني حاولتي أنت مثلاً غير صديقتك حاولتي تعلني إلحادك مع أصدقاء غيرهم تلمحي للعائلة أو لأقاربك يعني المحيط أنت فيه لا <تصفيق> بصراحة أنا بعد تجربتي مع أهلي بموضوع التشيع قلت ولا أفكر حتى بحلمي أنه أحكي لهم أنه أنا حالياً ملحدة يعني فاضطريت إنه أعيش بازدواجية وأعيش بنفاق يعني كنت بالبيت أمثل إني أنا أصلي وأطلع من البيت وأنا محجبة وأعمل كل الأشياء اللي هو وطبعاً أمثل إني أنا صايمة ولما أطلع برا أعيش حياتي فكنت عايشة تقريباً بازدواجية بشكل غريب ومتعب بس عملت صفحة على الفيسبوك باسم وهبي وبشخصية وهمية وكنت فيها معلنة الحادي فتعرفت على كثير ملحدين يعني عن طريق الفيسبوك وتعرفت على بعضهم على ارض الواقع يعني بس من المحيطين فيا كاصدقاء واهل لا نهائيا طوال الفتره اللي كنت فيها بالامارات طيب اختي اذا اذا بتحدثيني بس هيك عن عن المرأة الخليجية عموما وما تعانيه من اضطهاد وتجاهل لانسانيتها ودورها في الحياة العامة والخاصة <تصفيق> <تصفيق> أكيد <تصفيق> المرأة الخليجية للأسف إحنا عندنا شوية صورة مناقضة يعني لما الواحد يقول لك مرأة خليجية راح ي... على طول يتخيل وحدة سعودية وما تقدر تسوق ولازم ما تسافر من غير محرم أو أنه هي ما تقدر تطلع من غير محرم من هالحكي أو راح يكون المناقض تماما راح يشوف دبي والعمارات والبنيان فراح يقول أوه ال... هذه لمجتمع كثير متحضر وكول وأوبن وما عندهم مشاكل مع ال... مع نسوانهم يعني بس الحقيقة أنه ما في ما في خط واحد يعني أنا ما أقدر أقول لك أنه أنا أمثل المرأة الخليجية لأنه المرأة الخليجية أو حياة المرأة الخليجية تعتمد اعتماد شبه كلي على العيلة اللي تربت فيها يعني هي تمارس حريتها وتمارس حياتها الشخصية بناءً على البيت اللي هي فيه فسواءً كانت العيلة متفتحة أو متدينة هالبنت راح تطلع تقريباً على نفس الشاكلة يعني بس الشيء الوحيد اللي يجمع بيناتهم إنه إحنا عنا عادات وتقاليد ودين يحكمنا وقوانين تحكمنا إنه الكل عارف فيها يعني راح يقولون حالياً أوكي أه المرأة بدبي مثلاً حرة بس يعني أنا, أنا ضد هالفكرة تماماً لأن الحرية عندي إنه غير عن الاحتياجات الرئيسية أنه أنا أقدر أختار بنفسي الشخص اللي راح أرتبط فيه أختار شو راح أشتغل، أختار شو راح أدرس، أختار أنه أنا شو راح آكل، أختار أنه أنا شو راح ألبس يعني لو طبقت هالخمس الأشياء على المرأة الخليجية راح تلاقي أنه كلها ما في اختيار أصلا يعني ما تقدر تقنعني أنه في واحدة مرأة خليجية دخلت على أهلها وقالت لهم أه، ترى انا لزبيانه وحابه بنت وبكره زو... راح نتزوج تعالوا خطبوا لي اياها يعني او انه خلينا على المثليه لانه هي مشكله أه، اقول مشكله عربيه خلينا نقول انه والله حابت لها واحد باكستاني او حاب أه، حابه السواق تبعها وحابه ترتبط فيه يعني أه، ما اعتقد انه في اهل او عائله خليجيه راح تقبل هالبنت انه ترتبط بالسواق لو شو ما كان ل... التفهم والتفتح اللي تعيشه هالعائله نجي للشغل يعني نفس الحال يعني اوكي في وظائف معينه هي موجوده بس للمراه الخليجيه يعني ما راح اعمم في كثير وظائف المراه الخليجيه ما تشتغلها بس يعني الـ الـ الواضح اكثر راح اقول لك يعني رقاصه <تصفيق> زين ما ما راح تقدر تقول والله انا حابه احترف الرقص يعني فيعني مثل ما قلت لك نفس الشيء بالأكل يعني ما راح تقدر ترجع البيت وهي جايبة معاها كحول ولا جايبة معاها خنزير ولا يعني راح يتحكمون بالأكل ولا بس نفس الشيء يعني ما راح تشتري بكيني وتقول لأخوها والله أنا بكرة رايحة على الشاطئ راح أشوف البنات وراح ألبس البكيني على الشاطئ يعني فما راح تقدر تقنعني بغض النظر عن هالبنت إنه هي حرة سواء كانت عايشة بدبي ولا بالسعودية ولا بأي مكان طالما يحكمها هالأشياء إنه أشياء البسيطة اللي لأي شخص حق طبيعي هو حتى مش هو حق إنه المرأة الخليجية تقدر تعيشها يعني بس هي حرة بشيء واحد إنه تختار إنه هي ترضخ لهالشيء ولا لا هي هي هي بس هالحرية اللي عندها إنه هي هل هي تقدر تتقبل إنه إنه أهلها يختارون كل شيء ولا إنه هي تقول لا يعني؟ وأنا عارفة إنه ما راح أعمم، عارفة إنه في علاقة صعبة إنك تقول لا لإنه كلمة لا راح تكلفك حياتك يعني بس إلى حد ما آه لازم يكون في مخرج يعني بس للأسف إنه المرأة قبل أحد يعطيها حقوقها هي المشكلة متخليه عن حقوقها. يعني هي مقتنعه انه هو هذا الصح، هي مقتنعه انه اهلي اللي لازم يختارون لي عريسي، هي مقتنعه انه انا لازم اغطي شعري والا راح ادخل النار، هي مقتنعه بهالاشياء فصعبه جدا يعني صاير يعني انت عارف أسوأ انواع العبوديه ان الواحد ما يعرف حاله انه هو مستعبد. وهذه هي اللي احنا نعانيها ان احنا اغلب النساء مش عارفين اصلا ان هم مستعبدات يعني ف فصعبه لما يوصلون لمرحله انه يستوعبون استعبادهم وبعدين يلا يبدون انه يحاولون يحاربون من اجل حريتهم يعني. للاسف يعني هذا خصيب الدماغ الديني الموجود عندنا بالعالم الاسلامي كامل. اختي طيب يعني هلا مثلا انت قلتي انه عنده اختيار ترفض او لا، طيب اذا رفضت اذا اختارت انه ترفض شو شو العواقب؟ شو يعني أنا أعتقد إنه أنا بالمجتمع مجتمعي السوري أظن ما بفرق كثير عن المجتمع الخليجي. يعني أكيد يعني ليس لها حق ترفض أصلاً يعني ف إذا حتى فكرت ترفض فأكيد في عواقب وخيمة رح تكون يعني تفضلي. أكيد أكيد معك بهالشيء إنه ال ال الثمن اللي رح تدفعه يمكن يكون حياتها مثل ما قلت قبل شوي بس يعني أكيد راح تقدر تلاقي مخرج. يعني آه أي شكل أو بآخر يعني. العقاب أكيد راح يكون وخيم بس أنا أنا مستعدة أنه أنقتل أو أتعاقب أو أسوي أي شيء ولا أنه أنا على الأقل أقول لنفسي أنه أنا ما حاولت يعني. آه نحاول ما راح ما نخسر شيء يعني بس أنه أنت آه ترضخ لهالعبودية وتحاول أنك تقنع حالك أنه هو هذا الصح. يعني الزوجة اللي يتزوج عليها رجلها ثلاثة يعني الشيء الوحيد السبب الوحيد اللي خليها تق... تقبل بهالشي الجرم الكبير انه الدين قايل هالكلام بس يعني ك... كغريزة انسان او كغريزة امرأة صعب انها تقبل انه هالشخص مع ثلاثة غيرها يعني بس تلاقي انه اغلب النساء للأسف الشديد يقبلون بهالشي باسم الدين او او بشكل او باخر ف مثل ما قلت انه الثمن راح يكون وخيم واذا وحده قالت لا احتمال كبير انه هالشي يكلفها حياتها او اي شيء ثاني بس حاولي تلاقين مخرج يعني مش بالضروره تقولين لا شفهيًا يعني بالتصرفات لما غرابت وطلعت من البيت والله كريم يعني you know احنا ما راح نقدر نحصل حقوقنا اذا احنا ما حاربنا، احنا ما راح نحط ايدنا على خدنا وننطر انه يكون في حقوق للمراه لانه الرجال عاجبه الوضع، الرجال عاجبه اغلب الرجال عاجبهم الوضع اللي هم فيه فهم ما راح يغيرون شيء. لان هم المستفادين الاولين والاخرين من هالوضع يعني. فاذا انت ما حاربتي حريتك فخلاص يعني لا تقعدين تتذمرين من وضعك ولا شيء يعني انت اوريدي ما عملتي الجزء المطلوب منك انك انت تسوين على الاقل خطوه واحده اضعف الايمان <تصفيق> انه تسوي يعني تحدث اي تغيير يعني اي شكل او انه المراه وصلت لمرحله اختسل دماغها وهي ضحيه كمان يعني انه صارت تدافع عن عن عن الجلاد تبعها وحتى الرجل الرجل الاسلام حول الرجل المسلم الى رجل عاهر للأسف يعني طيب أختي في عندي سؤال هون بيقول أنت كملحدة كيف بتحاولي بس خليني أقرأ السؤال لأنه كيف بتقدري تخفي الحادك خوفا من الاضطهاد مثلا يعني كيف بتقدري تعيشي يعني هو الملحد الخليجي أو العالم الإسلامي عموما يعني بيعيش بنفس المرحله ما هو شرط انه بس تكون مراه يعني حتى الرجل الملحد بيعيش نفس ال... يعني كيف بخفي الحاده وكيف بتعامل مع المجتمع يعني بدي اظن نفاق شغله هيك يعني بتكون تفضلي أه، سوري جان بس حابه اضيف شيء للنقطه اللي فلس. قلتها يعني قبل لا اجاوب على السؤال انه يعني الرفض مش بالضروره يكون لفظي او يعني انت حتى لو راح تعمل تفتح بلوج وتقعد تكتب عن حقوق المرأة وتكتب عن شيء باسم وهمي بشخصية وهمية مش مهم بس انه تساهم ولو بخطوة بسيطة انك تسوي شيء يعني ما قاعدة احاول ادعو لل... للسعوديات انه يعرضون حياتهم للخطر عشان يروحون يسوقون لا بس يعني خطوة وحدة تعمل كفرق يعني فهذا, ال... فهذا اللي حابة اوصله. اما بالنسبه كيف راح يعيش الملحد الخليجي او الملحده الخليجيه هو بصراحه ما في فرق يعني الفرق كثير بسيط سواء انت رجل او امراه كونك انت خليجي بمجتمع خليجي وملحد معناته انك انت لازم تكون متربي على النفاق والمجامله والازدواجيه درجه اولى لانه صعب يعني لازم بطريقه او باخرى تعرف تخلق شخصيتين يعني حتى لو كان اهلك منفتحين وعارفين إنك أنت ملحد إذا كانوا أهلك يعني إلى حد ما منفتحين بس راح تضطر تروح للوزارة، تروح لهيئة حكومية، تروح لأي مكان تشوف إن شاء الله بعرس وشفت شيخ جاي يزوج راح تضطر إنك أنت تمثل إنك أنت تقرا الفاتحة أو ايفر بس لمجرد إنك أنت ما تبين للي حوالينك أنك أنت ملحد أنا ما تعرف وهذا الشيء هذا الشيء مخيف يعني الواحد يقدر يستدرجك الواحد يقدر ياخذ اسمك يوديك ورا الشمس وغير هذا غير عن العقاب العواقب القانونيه او الدينيه الكافي انك انت تحس حالك منبوذ بالمجتمع انه اهلك ينظرون لك بنظره انك انت سواء نظره شفقه او نظره كراهيه او انك انت من عبدة الشيطان وانه اسرائيل قاعده تدفع لك بالملي بالساعه على كل لحظه انت تعلن فيها الحادك باي شكل من بس انك انت راح تعيش بشكل مزدوج غصبا عنك يعني انت مضطر هالشيء لانه خصوصا مثلا يعني احكي لك واحد يكون اخ يكون يعلن الحاده ومطلع صورته يعني عارف في النهايه انه أختها راح ينخرب بيتها بنت يمكن تتطلق يعني انه الموضوع للحاد ما ما راح يكون له علاقه فيه هو بس العيله كلها والمجتمع وال, وال... واسم العيله والشرف وكله يعني كل الناس راح تتاثر من وراء مجرد انك انت ما عندك فكر مختلف عنهم يعني ف مالك حل انك غير انك انت تنافق وتتزوج عشان تخلي ما يسري يعني وللاسف انه حتى لو يعني في بعض الخليجيين يعني انا قابلت خليجيين عايشين هنا بامريكا يعني وانا وحده منهم يعني بس فكره هجرتك لبرا ما رح يوقف ازدواجيه ازدواجيتك يعني لانك بشكل او باخر راح تضطر انك تتواصل مع اهلك وتتواصل مع اصحابك اللي هناك وتكون اوبن بالفيسبوك فكل الناس راح تعرف فحتى لو انت برا كملحد خليجي مجرد انك انت تعلن الحادك يمكن اختك تطلق بالسعوديه يعني مجرد ان زوجها يشوف انه والله اخوك ملحد يو حتى للاسف الشديد حتى بعد ما تسافر راح تعيش بازدواجيه مره ثانيه بشكل او باخر يعني انا مثلا حاليا انا اهلي عارفين أن انا ملحده وخلاص يعني لا حول ولا قوه انا اوردي برا فكل ما اتكلم مع امي مثلا يعني هي يعني أهلي بعدهم لهاللحظة مش فاهمين شو يعني إلحاد. مش فاهمين مفهوم الإلحاد لهاللحظة. وفي عوائل كثيرة بنفس الشكل لسه مش عارفين شو يعني شو يعني انك انت تكون واحد ملحد. فبعد فترة وثانية يجي رمضان وتقول لي ها كيف كان الصيام برمضان. أه أنا ملحدة ما اصوم بس يعني انت فاهمني هم مش فاهمين يعني ف... فتضطر يعني في هذيك اللحظه الا انك ترجع تصدمها مره ثانيه اوريدي انت تعبت وخبرتهم وتبهدلت وترجع مره ثانيه وتشرح لها انك انت ما تصوم فشو راح اسوي؟ راح اقول لها اوكي صيام اوكي يما يعني وخلصنا ما راح اقعد احاول انه يعني فبهاللحظه انا اعتبر حالي إن انا كنت عشت ازدواجي ولو لحظيه يعني انه ما اقدر اكون 100% ملحده برا يعني لانه صعبه كثير خصوصا لما تتعامل مع شخص مش فاهم او ما عنده الفكر المطلوب انه هو يستوعب شو يعني انك انت تكون ملحد يعني. يعني اظن انت جاوبتي على سؤالي كمان هو الثمن اللي اللي بتوقعه الملحد او الملحده في الخليج انه قبل ما يخطو ويعلن الحاده او شيء يعني قبل ما يلحد الثمن الغالي والباهظ للاسف يعني يتوقع الانسان قبل ما يخطو الخطوة ويلحد يعني اظن انت جاوبت على السؤال هذا آه طيب كيف تنظر الوسط المجتمع الخليجي عموما كيف ينظر للشخص الملحد؟ تفضل والله هو يختلف من من شخص لاخر بس غالبا يشوفون انه هذا الشخص يعبد الشيطان او عميل لاسرائيل ولا مغسول دماغيا ولا مسحور في ناس راح تشوفك بنظرة شفقة وراح يقول مسكين هذا راح يدخل النار وهذا مش عارف شو عاملين له ومش فاهم هو شو مسوي أو في ناس راح تنظر لك بنظرة تقزز ويقول هذا حابب يمارس الشهوات ويغرق بالشهوات ولها السبب ألحد مش, مش محترم إنه هالدين منقحك ومربيك ومخليك إنك إنت ما تفكر تسوي شيء خارج إطار الزواج أو إنك إنت ما تشرب فيعني في يشوفونك بشكل أو بآخر طريقة سيئة يعني راح تكون مش حلوة فالحل أنه ساعات أنك أنت تحتاج أنك أنت تمارس الألحاد بس ما تعلن أنك أنت ملحد يعني اشرب وسوي وأنا ما أقول أنه الألحاد هو عبارة عن شرب بس أنا أحكي بش... بشكل عام يعني أنت سوي اللي تسوي يعني ترك الصلاة ومش عارفة شو بس لا تقول أنه أنا ملحد لا تقول أنه إنه ما في الله، لا تقول إنه محمد عبارة عن كذبة أو خدعة تاريخية أو لا تتكلم أو ما تسمي الأسماء بأساميها. بهالطريقة أنت راح تجي... تقدر تعيش بأمان يعني. إذا ما قدرت إذا اضطريت إنك أنت تعلن إن إلحادك هذا الشيء راح مثل ما قلت لك إنه راح تخليك الناس تشوفك بنظرة كثير سيئة يعني. واحتمال تخسر شغلك، احتمال ياثر عليك يعني بشكل خاص يعني طيب يسأل برايك انت يعني في اهميه انه هلا نحن ب... نحن كملحدين يعني بصراحه اذا ما حكينا ما حدا راح يسمعنا لازم نحكي حتى الناس تسمعنا حتى نوصل صوتنا برايك شو اهميه الاجهار بالإلحاد يعني خلينا بس نرد النظر هلا عن موضوع انه العواقب وهالمسائل هي، بس شو حتسينا شو هو شو هي خلينا نقول اهميه الالحاد، اهميه الاجهار بالالحاد، تفضلي. اعتبره انه هو كثير مهم يعني، اعتقد انه كل ملحد عنده واجب انه يجاهر بالالحاد بشكل او باخر يعني، لانه التغيير لازم يبدأ من الداخل، ولازم إنه إحنا نسوي شيء عشان يوصل نوصل لمرحلة إنه يكون في كل بيت ملحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لأنه الفكرة إنه أنا ما عندي مشكلة مع الدين، يعني أقصد ما عندي مشكلة أتعامل مع المسلمين، يعني إذا شخص قال لي أنا مسلم أنا ما راح أقول له لا تتكلم معي أنا ملحد يعني راح أتعامل معك إذا حسيت إنك أنت محترمني وإنك أنت ما يهمك انا شو الباك جراوند تبعي للدين، ما عندي مشكله اتعامل معاك ممكن يكون اصحاب ما نعرف. انا هذيل للاسف انا ما راح اعمم بس اغلب المسلمين اللي راح يتقبلوني هم من المسلمين الكيوت اللي مش فاهمين دينهم او مش عارفين دينهم صح او مش متربين على الدين بالشكل الصحيح، مش عارف شو موجود بالقران، فلهالسبب انت اوكي لان انت لو كنت فاهم دينك رح تعرف انه انا لازم انقتل جدامك يعني فاهمني؟ بس لهالسبب لهالهدف انه انا ما اوصل لمرحله انه انا اقول لاحد انه انا ملحده واخاف على حياتي حتى لو كنت انا هنا أمريكا لازم انه انا اجاهر بالالحاد ولازم انه اسوي شيء عشان ابين الناس احاول يكون في احاول اوعي ويكون في نوع من التوعيه بحيث ان الناس ما تفكر والله هذا ملحد يعني هذا يعبد الشيطان ولا هذا قاعد محلل على نفسه كل شيء محلل على نفسه أمه وأخته اللي هو الكلام اللي نسمعها دائماً دائماً مجرد أن الواحد يسمعك إن أنت ملحد لازم نغير هالفكرة عشان الناس تقدر بشكل أو بآخر أنه تفصل ما بين دينها والموروثات وأنه مع تعاملها معك وهذا ما راح يصير وإحنا, وإحنا قاعدين ومتخبين بس بنفس الوقت أنا ما أنصح بالإلحاد إذا راح يأثر على حياتك إذا أنت عايش في مجتمع أنت عارف ومتيقن إنه أنك أنت راح تنقتل طبعاً ما راح تدخل على الدواعش وتقول لهم أنا ملحد يعني أنت عارف النتيجة مسبقاً فتغير بطريقة أو بأخرى أو تنظر لما تكون عندك الفرصة المناسبة أنك أنت تكون بأمان لأنه هذا الصوت هذا الشخص، احنا الملحدين ان نقيم ونعرف قيمة الإنسان، احنا بالنسبة لنا الدم كثير مهم، أنا ما راح أنادي بالحرب وأنا شخصياً ضد العنف وما ي... ما عندي أي تساهل مع القاتل بغض النظر عن المبررات، فأنا ما راح أقبل إنه في شخص ملحد ينقتل ببساطة لمجرد إنه هو ألعن إلحاده، لأن دمه وروحه وحياته مهمة جداً بالنسبة لي، وهذا الشخص هو اللي راح يعمل تغيير حتى لو كان بسيط بحيث انه احنا نحصل نحصل حقوقنا يعني. بالضبط يعني مساله انه انه الملحد اذا الحد راح يحلل لامه لأ واخته الحكي يعني الفاضي هذا يعني يعني للاسف للاسف خصوصا المؤمن المسلم يعني يعني يلبس نظاره شمسيه في في عز الليل حتى ما يشوف نهائيا يعني نبي الاسلام بذاته حط عينه على مرت ابنه يعني للاسف وبالمجتمع السعودي حاليا زنا المحارم الموجود 25% يعني يعني رقم رقم خيالي رقم يعني ما بتوقعه البشر يعني ف مسألة إنه الملحد, الملحد بالعكس يعني الملحد يرفض زواج الأقارب يعني زواج الأقارب يؤدي إلى أمراض فيرفض زواج الأقارب فكيف بده يعني يفكر بأمه ولا أخته يعني الأخلاق الموجودة عند الملحد كل مؤمنين العالم لم يصل لها يعني كل ديانات العالم لم تصل لأخلاق الملحد وأنا أتحدى كل المؤمنين انه يصلوا لاخلاق الملحد، يعني المسلمين يتكلمون عن عن الاخلاق تعال نشوف القران شو فيه سمى بالحمير وبال يعني هالشتائم هاي ما علينا يعني انا اسف يعني شو شويه هيك يعني اخذني الحديث بهالمجال بس المهم طيب اختي يعني خلينا نقول شو اهميه انه نوعي الناس نوعي اهالينا نقول لهم انتم عايشين في كابوس اسمه الدين نقول لهم انتم عايشين في انحطاط شوفوا الناس مثلا الاوروبيين الامريكيين وين الناس عم تفكر كيف تتواصل مع يعني تتواصل مع كائنات فضائيه حضارات اخرى تصل للنجوم تصل للمريخ صنع اللحمة طويلة عمر الإنسان يعني شو أهمية إنوا نوعيهم حاج حاج قتل حاج تدمير تفضلي مهم جدا طبعا يعني تعارف صار للأسف الدين وقت الحالي لأن سوري يعني لما أرجع عشرين سنة ورا كان الوضع أحسن بكثير يعني صار الدين كان الدين شوية عبارة عن تلاقيه بغرفة يعني وقت الصلاة ووقت الحج ووقت الصيام بس بس الحين احنا صرنا ناكل دين ونشرب دين وننام دين وحياتنا صارت كلها يعني احكي عن المجتمع اللي انا كنت فيه يعني ان هم صايرين مسيهرين تماما للدين يعني وانت لو يعني تعرفش اكثر شي بيضحكني ساعات انه افتح المواقع تبع الفتاوي يعني تشوف الفتاوي كيف الناس يعني مهووسه لابسط شيء سخيف يعني يسالون الشيخ هل انا اسوي هالشيء ولا لا يعني محتاجين الدين بكل ركن بكل نفس بكل ذره وهذا الشيء مزعج جدا لانه يا عمي انت متدين بيني وبينك يعني بينك وبين نفسك يعني بس يعني لا لا تجبرني ولا تخرب علي حياتي ولا تبهدلني لانه انا حاليا أقدر أقول أنه أنا اضررت كثير، أنه أنا ألحت ولها سبب أنا هنا يعني يعني أنا خسرت أشياء كثيرة عشان بس أنه أقدر أطلع برا وأقول أنه أنا ملحدة أو أنه أنا عندي ميول مثلية بس عشان أكون نفسي فأنا ما أحب أنه نعيش بهالوضع للأبد نحتاج أنه إحنا نغير ويكون في توعية وأن الناس تفهم أنه الملحد هذا واحد مثلك ويمكن احسن لانه هو ما ما يحتاج لكتالوج يقول له شو يسوي هو بالعكس محترمك و... واعتقد لو الملحد حكم اي دوله من دول العربيه راح يتغير الوضع تماما يعني ما راح يروح ينتقم من المسلمين ويدخلهم غرفه ويحرقهم يعني ما راح يعمل هالشيء بالعكس راح يحترم وراح يعطيهم المساحه اللي هم فيه طالما انهم ما يضرون احد ولا يفجرون مبنى ولا, يس... ولا يقتلون احد احنا محتاجين لهالنوع من التوعيه عشان الناس تعيش بامان، يعني حرام انه كل واحد يخاف يوصل لمرحله انه يخاف من اهله ويخاف من الزوج يخاف من مرته أو ال... يعني للاسف الملحده وضعها اسوء لانه راح تطلع من سجن بيت اهلها وما راح تقدر تختار الزوج اللي راح ترتبط فيه وهي ملحده وفي النهايه ترتبط بزوج مسلم ترجع تكفي نفاق وازدواجيه ف وتخاف على نفسها من زوجها، يعني انت متخيل مقدار الخوف والرعب اللي ممكن الواحده تعيشه، وتروح تربي اطفالها على وهي مش مقتنعه فيه بس لمجرد انه انه هي هذا البيت اسلامي برا يعني. فحرام ان الواحد يضيع حياته كلها، يضيع طفولته وشبابه وشيبته وهو عايش بخوف وعايش برعب او انه يخسر اشياء كثيره لمجرد حق طبيعي، يا اخي انا أخ... ابي اختار طريقة حياتي، هذه حق طبيعي جدا يعني. مالك الحق انك انت تفرض علي، ولا لك الحق انك تكرهني، ولا لك الحق انك تيجي تقتلني. فنحتاج الوعي عشان نتخلص من هالرعب، فيلم الرعب اللي احنا نعيشها بالعالم العربي. برايك يعني أه... هلا و... ال... شو هي الوسائل الممكن ممكن ن... نوعي فيها هالناس؟ شو شو ممكن نعمل يعني حتى ناس توعى، ناس تفكر، يعني اقل شيء تفكر، تبدا تفكر، نحن ما بنقول لازم نصحى الصبح نخليهم كلهم ملحدين بالتاكيد بس شو هي الوسائل اللي نخليهم مثلا بلشوا فكروا يا اخي، بلشوا فكروا اقروا دينكم يعني تفهموا دينكم يعني انتم ما مفهمانين دينكم، شو الوسائل ممكن توصلنا لهالمرحله، تفضل بالضبط هو انت ضحكتي لما قلت لي اقروا دينكم لانه هو اول شيء اول كلمه راح يقول لك اياها المسلم لما تناقشه يقول لك ان احنا القران نزل بكلمه اقرا اوكي يا اخي ابدي بنفسك واقرا انا لو علي يعني انا لو احكم دوله يعني هي يعني طبعا تجربه يعني افتراضيه بس راح اخذ كل مسلم واحطه على غرفه ومن غير ولا شيء واعطيه كتاب واحد بس واقول له انت ما راح تطلع من هنا لما تخلص هالكتاب ومش بس تقراه بس هي مجرد قرايه ومن غير ما تفهم انا راح اتناقش وياك بالكتاب اللي انت تقراه بعد ما تطلع اذا اذا عرفت ال... اذا قدرت تناقشني وحسيت انك انت فعلا فهمت الكتاب مش بالضروره تقتنع بس فهمت هذاك الوقت راح اطلق صراحك يعني احنا نحتاج نقرا اكثر هو الحل بس بالقرايه يعني انا مثل ما قلت لك يعني انا كانت صدمه بالنسبه لي لما شفت اهلي مش عارفين انا ما قاعدة احكي عن العلم والفضاء الفضاء ولا انا كنت احكي عن صحيح البخاري اللي هو كتاب ديني بحت يعني بس ما كان عارف شو موجود بالكتاب نفسه يعني لانه ما اعتقد انه في اي شخص انا أص... انا لما تربيت ما اعطوني الصحيح البخاري وقالوا لي قراي يعني حتى القران لما نقراه أه... نقراه من غير ما نفهمه أنا كنت أحفظ قرآن بس ما كنت أفهم القرآن يعني يعني أنا الحين ساعات صرت أمسك القرآن حاليا ما عندي قرآن أوكي بس لما كنت في الإمارات بعد ما ألحد كان عندي كان ما زال عندي المصحف فأفتح وأقرأ و... يعني أنصدم أقول يعني معقولة أنا صار لي عشر سنين أقرأ هالآية ومن غير ما أشمئز ولا أقول هذا محمد شو قصته يعني شو السالفه ليش قاعد يقول يعني انت عارف يعني صارت عندي صدمه في يعني الواحد ينصدم انه حتى ولو انت متدين انت ما قاعد تقرا القران بتدبر ان <تصفيق> <تصفيق> انت قاعد مجرد تحفظ وتحاول تخلص الجزء قد ما تقدر بس من غير ما تفهم احنا نحتاج انه إن يكون في نوع من التوعيه ان الناس تفهم وتقدر تقرا وتستوعب اللي هي تقراه كل حياديه عشان نقدر يكون فيها الوعي بالضبط وانا اضم صوتي الى صوتك يعني يا جماعه اقرأوا اقرأوا أقرأ اقرأوا بالعلوم الفلكيه اقرأوا بالفيزياء بالبطيخ المبسمر بس خلونا نغير شوي يعني من, من, من قراءاتنا للاسف يعني إن حاطين هال اللي يقرأ ما يعني معظمهم لا يقرأ واللي يقرأ يقرأ لي بتفسير من كثير والقران للأسف يعني القران من فيه خلينا نقول 20 30 الف كلمه كل القران بتلاقي المفسرين في شي 100 الف مفسر يعني لكل لكل كلمه في في القران في ثلاث اربع مفسرين يعني ويقولون لك انه بلاغي وعلى اللي لا يقنع غير الاغبياء للاسف طيب اختي شو رأيتك لمستقبل الملحدين؟ شلون شايفه المستقبل الملحدين يعني هذا سؤال مكرر لكل الضيوف يعني ففضل اذا اسمحي بصراحه المستقبل مشرق جدا انا شخصيا احنا قبل نضيع الحلقه حكيت لك انه انا متفائله جدا بس مش متخيله انه التغيير راح يصير بسرعه يعني حاسة أنه أنا راح أموت وبعدنا ما راح نوصل لهالمرحلة، أنا ما راح أقول أنه ما راح يصير تغيير بس مش هذاك المستقبل اللي أنا أتمناه اللي هو حلم كل ملحد سواء كان مغترب أو بعدها عايش بالخزانة أنه يعيشها هذا راح يحتاج وقت شوية يعني تقريبا. ما بعرف <تصفيق> 70 80 سنه يمكن على يعني الجيل الجاي يعني لانه حاليا الاجيال اللي اللي قاعده تطلع هي اللي قاعده تقرا اكثر او في انترنت هذا الانترنت خرافي يعني انه يوصل لك كل شيء بدقائق يعني فانا حاسه انه بعد فتره هالاجيال لما تكبر وتكون اسر راح تكون التربيه مختلفه لانه التربيه هي الاساس هي اللي تدمر حياه الواحد او انه تصلحها فاذا تغيرت التربيه وتغير المنهج يعني احنا محتاجين نغير المنهج التعليمي بالمدارس لانه بصراحه مصايب يعني اللي تعلمتها انت متخيل انه اغلب الاحاديث اللي تعلمتها بالمدرسه طلع انه هي اصلا احاديث ضعيفه بعد ما طلعت المدرسه اكتشفت انه هي احاديث ضعيفه اصلا فيعني نحتاج انه يكون عندنا تغيير بالمنهج بحيث انه نتخلص من الدين ويكون مش بكل ماده بالاحياء وبالكيمياء وبالفيزياء نلاقي لازم شي له لا علاقه بالدين يعني قاعدين يعبون الدين بكل مكان نحتاج ندرس بحياديه عشان انه نوصل لمرحله من التوعيه السبب انا اقول ان التغيير ما راح يصير ما راح يصير سريع لانه الاجيال ما زالت القادمه بعدها قاعده تتغذى او تنغزل دماغيا فراح تحتاج شويه وقت بس يعني اتمنى اكون متفائله مثلك. <تصفيق> يعني انا انا انا انا متفائل جدا يعني انا يعني مساله الانترنت ليست سهله يعني صدقيني من من خمس سنين الوضع كان يختلف نهائيا، من خمس سنين كان ما كان الملحدين بهالشكل بهالكسره بهال تعمق في في يعني المؤمن عم بيدخل على صفحه الحاديه آه بيدخل بطل شجاع يلا انا جاي سبع البرومبا يعني بتلاقي بعد فتره ست شهور سبع شهور اعلن الحاده يعني هذا انا انا انا شايف وملتمس هالشيء هذا يعني شايف كثير اصدقاء اعلنوا من خلال ست سبع شهور دخل المواقع الالحاديه والمساله انه انه الانترنت صار بالموبايل وشباب هالوقت خصوصا مثلا نقول اللي بلش عمره 14 15 ويكون عنده تساؤلات كتيرة وكلهم عندهم موبايلات وكلهم عندهم فيسبوك فالمساله يعني كثير انا برايي عمليه سريعه سريعه الوتيره وتتسارع هي هي انقلاب انقلاب انقلاب حضاري اللي عم بيصير فهي فكرتي يعني هي هذا تفاؤلي بال بالاصح يعني طيب اختي بدنا منك كلمه اخيره وصلنا لاخر الحلقه فكلمه اخيره توجهيه لجمهور البرنامج للمرحدين للمؤمنين لكل الناس شو بدك تفضلي شكرا أه بصراحه الملحدين اول شيء انا حابه اشكرهم يعني يمكن انا ما ما عرفت كل الملحدين شخصيا بس كانت في كثير صفحات كانت السبب انه انه انا ابدي افكر يعني هو البدايه كانت بس انك انت بس تبدي تفكر يعني ومن ضمن هالصفحات هي صفحه العلم يكذب الدين يعني انا صار لي اتابعها من فتره طويله يعني يعني اول ما بديت مرحله الشكل الالحاد يعني كنت دائما اقرا وكان يعني كثير يخليك تقتنع يعني بالبراهين وبالادله من كتب من كتب الاسلام نفسها يعني فبجد انا حابه اشكرهم كلهم أه وثاني شيء احنا ما عندنا احنا ما عندنا ادعيه احنا ما راح ندعي إنه الله يدمر اليهود ولا ما راح ندعي تصير معجزات ولا انه يتحرر فلسطين احنا ما نؤمن بالادعيه احنا الملحدين لازم نتحرك ونعمل تغيير من الداخل لان الادعيه ما راح تفيدنا ولا الامنيات راح تغير اي شيء ف أوجه رسالة لكل ملحد أنه يحاول يسوي تغيير ولو بسيط جداً حتى بغض النظر طالما الموضوع ما راح يكلفك حياتك أعمل أي تغيير تحاول أنك أنت توصل شخص واحد على الأقل بحياتك إلى النور يعني حتى ما توصله يعني تدخله بدرب الشك وهو لحاله راح يكمل ماشي راح يكمل مشي وراح يلاقي طريقة فيعني أنا حاسة أنه هذا الشيء كثير مهم كثير مهم عشان أنه إحنا نقدر ننقذ حياه كثيرين يعني في المستقبل وانت عارف احنا صارت حياتنا بالعالم العربي ارخص من من قوط الببسي يعني فنحاول انه نشتغل اكثر ونغير اكثر ونسوي اللي علينا يعني و... وان شاء الله <تصفيق> ان شاء الله <تصفيق> بعدها الترسبات موجوده ترى <تصفيق> وبتمنى انه يكون فعلا المستقبل مشرق وقريب جدا يعني اقدر على الاقل اطمن انه بكره اقدر اخذ بنتي للامارات واربيها بالطريقه اللي هي تحبها وانه تعيش مع اهلها وتتعرف على اهلها من غير ما تخاف او من غير ما انا اخاف اصلا يعني حرام ان الواحد يضطر يضحي بكل هذا بس عشان يعيش طريقه معينه فلازم احنا نعمل شيء عشان ما ما يضل الوضع بهالطريقه يعني اما بالنسبه للغير الملحدين فهي كلمه واحده بس يعني <تصفيق> إقرأ. <أتبتحكي تصفيق> ف... وعندي أي شيء ثاني. أنا, أنا أحترم كل شخص غير ملحد. أنا أحترم كل شخص حتى لو كان متدين يعني بس بنفس الوقت يعني أنا أنا أحب أنه كل شخص يفتح كتاب حيادي ويقرأ لأنه أنت مجرد فكرت حتى لو أنت اقتنعت أنك تبعدين صح. مش مشكلة. بس دور وأبحث وأقرأ وبعدين قرر اللي انت تبيه يعني، حتى يعني وانا انا متيقنة انك انت حتى لو ضليت على دينك راح يتغير اشياء كثيرة، راح تنقح الدين كله وراح تحذف اشياء كثيرة، واذا هذه هي الطريقة اللي انت تبي حابب تعيشها انت حر يعني، بس توصل لمرحلة انك انت تعرف كيف تتكلم معي من غير ما تشتمني، من غير ما تهددني، لان الواحد حاليا صار يلاقي تهديدات وشتايم بكل مكان يعني بالسوشيال ميديا ف يعني وانت اصلا مش ما قاعد تناقشني بمنطق يعني، فبدل ما تشتم اقرا كتاب واحد وتعال اختار هالكتاب وناقشني فيه، حاول اقنعني انه هذا الكتاب غلط. وهذا كل الوقت انا راح اقدر اتكلم يعني معك وبس شكرا يا جان شكر شخصي لك انك انت استضفتني للحلقه. شكرا لك، شكرا لك اختي وشكرا لقبولك دعوتنا يعني في ما في شغله انه المؤمن طبعاً الأغلبية لا يحبون القراءة يا أخي إذا ما بتحب القراءة في عندك فيديوهات في عندك وسائل يعني ممكن توصلك لنفس المرحلة اللي وصلك ممكن يوصلك الكتاب يعني فوسائل العلم وسائل المعرفة صارت كتيرة يعني ما في إنه كتاب أو قراءة أو شيء في فيديوهات, فيديوهات كتير سهلة وأسهل طبعاً للعقل الغير متعود للقراءه خلينا نقول ممكن توصل لنفس النتيجه نفس الفكره يعني شكرا كثير لك اختي نيساء و... و يعني بتشكرك كثير على حضورك وشكرا لكم اعزائي المشاهدين الى اللقاء في حلقه قادمه شكرا, شكراً لكم شكرا